Na gardie, pato kunji, izama hometani nigga love for me, walizopato kunji, hatakutajii, hatakutajii, nigga love for me, na gardie, pato kunji, izama hometani nigga love for me, walizopato kunji, hatakutajii, hatakutajii, nigga love for me wana tena mimi na mazira vibe mikubwa kati kwa jela kama umependa wewe ungeta na kuwa makini usiojilewa pote na siizi kama kochela, pote na thug usije kutea kwenda ta mapembo mapepo tena na kuleta switch <tos> mapema mpaka utasemwa udite na macho utasemwa uwezi kuninai katra pema unataka kubatuna mimi uwezi tena uweze kutumia sema pema uwezi kuvumilia sio pema diablo